اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في العراق، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم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 اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم آمن روعهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين، اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هم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 اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين فاقتل رجالهم اللهم إنهم رملوا نساء المسلمين فرمل نساءهم اللهم ويتموا أطفال المسلمين اللهم انهم يتموا اطفال المسلمين فيتم اطفالهم اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده الا هو. اللهم سلط عليهم عذابك وسخطك اله الحق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 يا قوي يا عزيز اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء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 تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا كَمَا رَبَّوْنَا صِغَارًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه